Машина Камаз будується як прототип, як це як в гонках. Якщо виступає мерседес, то означає, що цей мерседес їздить на дорогах. Це зовсім інша техніка, яку витрачається окремий бюджет і над нею окремо працюють. Витрачаються мільйони, тому що це проєкт політичного значення. Перемога на Дакар також має сенс для того, щоб. Пропагувати продаж на ринку КАМАЗів там, де немає таких нормальних доріг, як в Європі. Це, по перше все, Росія та Африка. В Африці також йде домінація Камац, і була, і була до цього багато року, років. Якщо згадати Володимира Чагіна, який там виграв Дакар сім разів, то він зараз керує цими молодими хлопцями і намагається їх підвести на свіжий рівень. Цього року в КАМАЗ була така невеличка новинка, вони повністю стартували з моторами Ліпхір. Минулого року вони вже провели ряд тестів, але цього року вже повномасштабно працювали лише з тими моторами. Були питання щодо надійності цих моторів і ну, чи зможуть пілоти проявити весь потенціал машини. Як виявилося, перші три місця на Дакар 2015 були за КАМАЗом. Першим стали Айрат Мардієв, потім Едуард Ніколаєв і Андрій Каргінов, який минулого року знову ж таки переміг на Дакар. Суперники КАМАЗу намагалися їм знову ж таки, нав'язати якусь конкуренцію, але основний з них Жерар Дерой, Рой. Допустив це помилки. я вимушений був лагати під виском, втратив час і, звісно, що вибув з боротьби. Відеоскоп. Спортивне відео.